Jak sestavit marketingový rozpočet? Rozpočet můžeme sestavit až poté, co máme vytvořenou marketingovou strategii a marketingový plán, o tom jsou jiná videa. A pojďme se ještě podívat, než ho začneme úplně sestavovat, jaké části by ten rozpočet měl obsahovat, anebo se rozhodnete, že je nemá obsahovat. Jmenuji se Michal Krutiš a pomohu vám s marketingovou strategií. První skupinou u rozpočtu jsou náklady na média. To znamená za umístění nějakého našeho sdělení někde jinde. Patří sem PPC, kampaně RTB, banery, spolupráce nějaká partnerská, různé články v médiích, PR články a podobně. To jsou výdaje na, na umístění našeho obsahu. To bude nějaká velká skupina. Tam je to, tam to většinou bez debat, tato skupina tam patří. Druhé téma už je komplikovanější a to jsou lidé. Jaké náklady na lidi budete chtít do marketingového rozpočtu dávat? Obvykle se tam dávají všichni externí spolupracovníci, ať už jednorázové spolupráce, audity a podobně, anebo dlouhodobé spolupráce od adventur freelance lidí, kteří vám pomáhají dělat ten váš online marketing. Ale patří tam i interní zaměstnanci, to je téma, které potřeba rozhodnout. Někdy tam je firmy dávají do marketingového rozpočtu, někdy na ně mají kolonku nějaké HR rozpočty a nepotřebují je alokovat právě do toho. Patří tam ředitel například do toho marketingového rozpočtu. Tak to je téma lidí. Třetí téma je Nástroje Pro marketing se využívá čím dál více a více placených nástrojů, od různých měření, pozit, pokročilejší analytiky, e-commerce analytiky, zákaznické analytiky. Těch nástrojů spousta. UX, měření, kam lidé klikají, různé testy, které sledují, jaká je výkonnost toho webu při verzi A nebo B. Pak tam budou další nástroje týkající se automatizace, e-mailingu, rozesílání e-mailů atd. a tak dále. Různé další pro nám. Obvykle tato skupina tam patří celá. Třetí, to byla třetí, čtvrtá skupina a témat je, potřebujeme do toho rozpočtu dávat. Všechny náklady týkající se třeba webu a jeho výroby. A ten náklad jednorázově může být třeba vysoký. Nemyslím teď průběžné fee, ty se tam obvykle také dávají. Náklad na, na externí programátory opět mají obsahovat rozpočet obvykle ano. Ale ta samotná výroba, to je nějaký celé, trvá to půl až rok a má to velký nějaký náklad. Ale ten web budeme používat další tři roky. Pravděpodobně tři, o moc více ne, než se udělá celý nový web. A chceme ten celkový náklad dát do toho rozpočtu aktuálního roku, anebo ho uh, budeme rozpočítávat do více let. Takže s tím souvisí další téma, jak to použijeme. Tak, toto jsou různé skupiny těch věcí, které potřeba rozmyslet předtím, než ho budeme sestavovat. A jak sestavíme marketingový rozpočet, o tom si budeme povídat v dalším videu. Podívejte se na moje další videa o marketingové strategii.